Jak se loučila se svobodou? Nijak. Vůbec? Ani jste to neměla v plánu třeba? Ne, vůbec. A můžeme se zeptat proč? Nenapadlo mě to, že, že bych se měla loučit se svobodou. Že jdu dne svobody. No. Jaké období vašeho života bylo nejsvobodnější? Asi teď. Mhm. A tak, tam tak nějak to povysvětlovat trošku? No, tak teď už jsem taková velká holka, už si nenechám věci líbit a že, že snažím se žít svobodně. Mm -hmm. Co nejsvobodnější jste kdy v životě udělala? Je Jednou o jedinou věc si neuvědomím. Něco, něco, něco, cokoliv. Často vypínám telefon, když prostě nikoho nechci slyšet. Tak to dělám, to dělám. Co nebo kdo je pro vás symbolem svobody? No, všichni svobodomyslní lidi. Jednoho nevyberu, ne. Co nebo kdo vás omezuje na svobodě? Čas. Vadí vám pamlsková vyhláška? <laughs> Kdo vyrobil soku svobody? Efeu. Kdybyste měla možnost si svobodně vybrat, tak čím byste byla nějakým zvířetem nebo věcí? Zvířetem nebo věcí? No cokoliv. Rostlina, to prostě co vám si řekne? Víte, že, že si říknete, že tě chtěla být, že nemá žádný traktat, není v povodě. Každý má trable, každý je něčím svázaný, těžko, těžko, když něco napadá. Nevím, nenapadá nic. Jak já většinou ráno stanu a podívám se na našeho kocora, mm -hmm. Vidím, jak si to Jasně, má jasně, jo. To mě všechno samozřejmě napadlo. Všetky ty zvířátka tady a tak dále. Vzduch, který si proudí, kudy chce. No. Že? A tak, no, tak možná vzduch, který si proudí, kudy chce. Mm -hmm. A můžete nám ho předvést? Ten vzduch? Mm -hmm. No tak to je pohodička, to je vlastně fakt pohodička. Může kam chce. a v jakém rytmu a v jakékoliv rychlosti. No. Ale není to nic, nic filozofického. Jak byste se tvářila, kdyby Tomáš Procházka dával ve vašich hodinách pozor? On někdy dává. <laughs> <laughs> Ale tak to zkuste, zkuste to jak, zahájte to vůbec. Já bych se tvářila, kdyby Tomáš Procházka dával pozornost. Tak věčně pozornost, nebojím. Dobře. <laughs>